هلا ما بك يا سميع Go! of جنة مسكنة راضيها وجعلك بدرب عمك ومثله وزيه وتتبع خطاه وسيرته تقتدي فيها وبك الشهم خالد رع الفزعه الحيه الحي حلو ماني ما مكسبه ما يخليها صلايل لا أثلاثارة الهي شامم والله والنعم في مبادئها وجعلك من ازحل الرجال السنافية